Всім привіт друзі, сьогодні хочу вам показати от такий подібний колір от. у замовника от такі двері з МДФ наклеєні от вирішили щось подібне підібрати і вийшло от так от такий колір вийшов звичайно структура дерева проявилась по-різному, адже ясен він непредсказуємий да, таке, у нього структура дерева, да, тут усе осередок, тут більше до краю біліше, тут коричневіше, і от таким, е, ніби він так і виглядає. Коли от такого подібного кольору, да, от шоколад, е, якщо не помню, карамель, от шоколад, карамель, е, карамель в общем-то, такого кольору, то бачите, е, Теж трішки є такі нюанси, да? що те темніше, те світліше, але все одно по-своєму. Кожна ступенька ну, просто ніби витвір мистецтва природи. Да? Так. Ясен є ясен. Навіть, давайте візьмемо наличник. Ну, взагалі, така якась хвилька чудова краса. От, е Ну, що хочу сказати, маслом звичайно трішки поганенько натирати, як різьбу, як отакі кубики, бо дуже тяжко. Я робив, брав пензлика і пензликом отутся проходив, тоді слідом паралончиком, бо салфеткою не виходить, брав паралончик і губкою-губкою так ніби вимачував, а тоді вже туалетним папером чи серветкою вже так так, такими рухами вити, витирав лишки, а тоді вже повністю геть усе, що залишилось, натирав і протирав оце все діло. Натирав я, щоб досягти такого ефекту, натирав я двічі, бо один раз він занадто світлий колір виходить, а двічі дуже непогано вийшло. От -от що я хочу сказати, дуже непогано, як двічі. Ну, бачите, де структура дрібніша, а тут воно ніби і так. А де от більш така, можна сказати, пори поменші, то ну, по-своєму все буде, я думаю, добре, все гарно буде виглядати. От, так що така ситуація. Ну, от, що-що, натирати дуже тяжко саме в таких кубиках, в таких в жолобках більш-менш нормально, от, в людчика, ну, от, на різьбі і на цьому, то тяжкувато. От, можна було б звичайно залишити, був би такий ефект, як патіни. Ну, не знаю, чи от, як -то кажуть, дав би згоду на це потім замовник чи ні, але часу не було б запитувати, тому прийшлося працювати оттак. Так що така ситуація, друзі, якщо доведеться вам натирати масло і у вас буде дуже багато таких хі -хі, цяцьок, зна... майте на увазі, що роботи тут з цими цяцьками, ой, як пов, не дуже добре. Добре, що в мене тільки два таких карнизика, бо якби з десяток я, б, мабуть, з ума зійшов би, от, так що така ситуація. Ну, по поясню, видно, що структура Ясина вона дуже приємна на погляд, дуже вона гарно виглядає цей Ясин, його структура, ну просто бомба, якщо чесно. От. Ну я один раз це покрив прозорим, ще потрібно це все діло проматувати і ще раз покрити. От. Ну звичайно я цим займуся, е, можливо завтра, бо трішки втомився. Інші справи я трішки підтемнив сітку різними кольорами, бо багато е, таких кольорів яскравих було, ну чого не, не треба робити, бо треба хлопцям якусь маскирувку. Ну що ж, так що така ситуація. Я думаю, що з кольором все зрозуміло. Можливо, кому потрібна назва. Назва Bornamash Italia Oil 1030. Паркетне воно масло, дуже міцне, я вам скажу. Навіть сам провірив. По-перше, з маслом, дуже, ну, вже, мабуть, більше, як рік я працюю, і вже замовники про нього дуже добрі думки, в плані того, що дуже добре прибирається, не залишає розводів, стирається дуже гарно от, і тому подібне. Так що все з ним добре, як то кажуть, і все Хорошо. Нічого, ніяких там проблем немає Я вже цим маслом працюю Вже не одному замовнику зробив І, і як то кажуть, вони задоволені цим всем. Але, як то кажуть, для мене є одне але, що воно дуже довго сухне От, Оце один такий мінус, що дуже довго сухне І взимку, коли я покриваю, то потрібно... Натоплювати майстерню дуже добре, щоб воно сохло, це раз. І по-друге, воно десь сутки сохне. Ну, добре, що, наприклад, влітку я покрасив, положив собі та пішов, а взимку все-таки дві майстерні отоплювати трішки накладно. От інколи буває таке, що одну майстерню не встигаєш натопити. А бігать-підкидать сюди постійно, це теж ну, не, не варіант, як то кажуть. У ну, кожного, наприклад, свої проблеми да, з цими майстернями. У мене е, два окремих е, приміщення. Якщо було б це одне приміщення, я б звичайно зробив би одне централізоване опалення і не мав би ніяких проблем, а так у мене два приміщення і одне від одного знаходиться більше 20 метрів, От, так що така ситуація. І з опаленням у мене проблем немає, буржуйка стоїть, топимо все як положено, але що виходить по топливу, потрібно трішки економити тому і не дуже мені подобається масло особливо в зимовий час чому? бо якщо потрібно покрити ступеньку шість 6 раз виходить покриття, да? і це 6 6 суток потрібно топити майстер От якось то. а якщо поліуретаном це можна зробити цю всю справу ну, десь за один день і оком не мигнути. Так що, така ситуація. Хто хоче пробувати маслом, пробуйте. Ефект шикарний. Але це ж один мінус взимку, да? що потрібно отоплювати майстерню. Так що, така ситуація, друзі. Ну, я думаю, що. І своїм відтінком я справився, я дуже задоволений, надіюсь, і замовник буде задоволений. От, і сам ефект такий, колір попіл, Колір попіл я, мабуть, не казав, можливо казав, ще раз повторю, що колір попіл і натирав я його два рази. І зараз покритий він один раз прозорим маслом 90% глянця, близько, 90% близько. Ну, порівняно глянця по близькості як поліритана і масло, звичайно, поліуретановий глянець блистить більше, ніж масло. Масло більш схоже на Нітроцелюльозний да, лак, який нітролак звичайний, який глянцевий, да, він десь от в такому плану от так, він напівтускний, да, такий він незрозумілий. Тут ніби блистить, ніби не блистить. От. Ну, я думаю, що такий злегка невеликий блиск додає більш краси, ніж матовий. Так що, така ситуація. Якось так, друзі. Думаю, що, можливо, кому потрібно купити таке масло, я контакти надам, просіть, От, в коментарях напишу. У мене все, друзі. Всім пока, всім мирного неба і міцного здоров'я.